за протестни действия дойде от а, Сдружението на общинските болници. Вчера бяхме на една среща в, а, в София, където имаше събиране на университетските, асоциацията на университетските болници, асоциацията на областните асоци... и Сдружението на общинските болници, т.е. цялата болнична мрежа в а, България. Срещата беше по повод а, лъжите, които и очакванията, които се имаше за актуализация на бюджета на здравно здравнословителна каса, това присъстваше и председател на Бюджетския лекарски съюз, защото най-сирозна среща на най-високи върхове, но последното е, че наистина има отказ от актуализация и баване на актуализацията. А протестните действия са предприемат, защото срока, който е възможен за актуализацията, Истича след 2-3 дена. Което на практика означава, че около 300 милиона, които са изчислени, че е дефицит от Националната здравно-соковителна каса и то касаещо болничната помощ, няма да бъдат актуализирани. Като сметки, това означава, че от септември месец ще започне. Изключително дефицитно плащане от Националната здравна съдомителна каса към болниците. Тук не коментираме учлински и държавни касаи се за всички болници. Декларацията, която вчера се прие от всички болници, е, че ние излизаме на предупредителните тести действия. С следното искане спешна актуализация на бюджета на Националната здравоосвободителна каса. И това не е заради самите нас, макар че ние сме си съсловия, което трябва да се поддържа, а заради самото общество. Защото можете да си представите момента, когато спрат плащания от каса за извършване на болнични услуги. Знаете, че болничните услуги са преди всичко спешни, животоспасяващи. И те за последните 3 месеца от годината, преведено на нормален човешки язик, ни принуждават ние да не можем да си оказваме животоспасяваща дейност на гражданите на, на държавата. Всяко едно прехвърляне на топката и обяснение няма как да спрят болниците. Аз като правител ви казвам, че при положение, че трябва да се плати тока, че трябва да се платат разходите, че трябва да се платат лекарствата, как може да се каже, че ще работи болницата без да получава тия пари? Заплатите не ги коментираме. Това е, това е в човешки смисъл най-важното нещо на всеки един работещ да си получава работното възнаграждение. Но тук коментираме, освен работните възнаграждения, невъзможността и дощо се извършва животоспасяваща дейност на гражданите на България. Декларацията, която е приятел от Трите групи болници е първо предупреждение днес. Предупредително. като Катосовийските болници коментират, че ще има масови оставки на пускане, на, т.е. прекратяване на дългоразнационалната здравосигурителна каса от страна на болниците. Тъй като касата не си извършва това, което е договорено. Как ще процедира Общинските болници в тази ситуация ще бъде зависимо от решенията, които ще се взимат тези дни. Ако няма актуализация, ще има нови протестни действия, вече ефективни. Всички знаем, че спешността няма как да я отказваме, но ще влезем в едно много тежко и финансово критично състояние и затова сме длъжни да си изкажем протеста като лекари, като медицински специалисти, че просто така не бива. Така не била такова отношение към граждани, към медицински специалисти. Ние нямаме никаква вина за нещата, които се случват в здравно-осигурителното ръководство на НЗОК, Министерство на здравеопазване и сме длъжни да изкажем гражданската си позиция. Така че аз включително подкрепил. Радвам се, че и Вие излезвате да подкрепите този протест и в бъдеще ще. Ви казваме, аз съм човек, който, който ще казваме неща ще се случат и как се движат нещата. Така че нека да приключим протеста за този ден. Това е предупредителен протест, колкото да изразим позиция. В другата седмица ще видим как ще се стечат нещата с актуализацията и какво ни ще ни чака до края на годината. Това са фактори независещи от нашото добро желание да се вършим работата. J Geschichte Estoулávi também, você sente... Este... Estassem deещados nós... Todas as minhas palas Diπο... Dias este tipo... Em casa... Hoje está em casa...